السلام علیکم دوستوں میرا نام ہے مہراج اور میں نے یہ چینل آپ لوگوں کے لیے آج کریٹ کیا ہے بیسکلی یہ چینل میں نے کریٹ کیا تھا فسٹ دسمبر ٹو تھاؤزنڈ ٹوینٹی ٹو مطلب آج سے پورے پانچ دن پہلے ٹھیک ہے لیکن آج میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ ٹیکنیکس بتانے سے پہلے آپ لوگوں کو اپنا انٹروڈکشن ایک ویڈیو دے دوں تاکہ آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو سکے کہ ہم لوگ آگے چل کے اس چینل کے ذریعے کیا سیکھنے والے ہیں میرا مین مقصد ہے اس چینل کو بنانے کا جس کا نام میں نے رکھا ہے ڈبلیو ایف ایم ایم بائی مراج ورلڈ فاسٹس میکنگ منی بائی میراج ٹھیک ہے اچھا یہ نام رکھنے کی وجہ کیا تھی یہ نام رکھنے کی وجہ بیسکلی یہ تھی مجھے کہ میں چاہتا تھا کہ میں آپ لوگوں کو وہ ٹیکنکس سمجھا سکوں جن ٹیکنکس کے ذریعے آپ گھر بیٹھ کے آن لائن کچھ آورز کام کر کے اپنے اسمارٹ فون سے لیپ ٹاپ سے ڈیسک ٹاپ سے کوئی بھی اسمارٹ ڈیوائس ہے جیسے ٹیبلٹ ہے آپ اس کے ذریعے کچھ نہ کچھ ارن کر سکتے ہیں جس کو کچھ بھی نہیں آتا کوئی اسکل نہیں ہے کبھی اسکول کی شکل نہیں دیکھی ہے کبھی مدرسے کی شکل نہیں دیکھی ہے ویسے تو مدرسے تو ہم سب گئے ہوں گے ٹھیک ہے لیکن ڈیس فار فن میں نے بول دی یہ بات لیکن یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں آپ لوگ گھر بیٹھ کے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اچھا اس کے لیے میں آپ لوگوں کو چھوٹی چھوٹی سی ٹیکنیکس بتاؤں گا جس کے اندر آپ ایک سمال ٹاسک پرفارم کر کے پانچ ڈالر دس ڈالر بیس ڈالر سو ڈالر فائیو ہنڈریڈ ڈالرس ون تھاؤزنڈ ڈالرس ٹو تھاؤزینڈ ڈالرس مور دین ففٹی تھاؤزینڈ ڈالر پر منتھ کما سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اس کے لیے آپ لوگوں کو میرے ساتھ جڑے رہنا پڑے گا ٹھیک ہے تو آج ہی سے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئی کو پریس کیجیے کر کے آپ کو کوئی بھی میرا جو اپ کمنگ ویڈیو ہے وہ آئے تو آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے ٹھیک ہے